just they si just stai gari harai za umani to vadalo pari ori za जाऊं ओड़ी बनसी जस्ते गाड़ी हरई जाऊं ओनी तो बदलो पहाड़ी ओड़ी जाऊं ओड़ी बनसी जस्ते गाड़ी हरई जाऊं Oh jee za ho re once see just they harai za ho